De flesta framtidsforskare är överens om att vår framtid i allt högre grad kommer att formas utgående från data som samlas inom oss och om vår omgivning. För att omvandla insamlat data till användbar och nyttig information krävs matematik. Här har matematikläraren en central uppgift. Kursen Matematik som verktyg i naturvetenskap är avsedd att ge dig som lärare de kunskaper och verktyg du behöver för att förbereda dina elever för den digitala framtid som redan är här. Kursen är riktad till ämneslärare i matematik och naturvetenskap samt till intresserade klasslärare. I kursen använder vi den teknologi som står de flesta elever och studerande allra närmast, nämligen smarttelefonen. Det som gör mobilen till den nyttiga verktyg den är idag är de inbyggda sensorer som hela tiden känner av omgivningen. Vill du hitta vägen till närmsta affär måste din mobil veta var du befinner dig just nu. Till det behövs en inbyggd GPS-sensor. De flesta moderna mobiler har sensorer som också kan känna av rörelse, ljud, ljus, lufttryck och magnetfält. All data som din smarttelefon samlar in kan med hjälp av olika applikationer bli till nyttig information. Så använder till exempel din kartapplikation din nuvarande position för att hitta kortaste vägen till närmsta pizzeria. Hur klarar mobilen av det? Låt oss ta ett exempel. De flesta mobiltelefoner har idag en sensor som mäter lufttrycket med stor exakthet. Grafen till höger visar hur lufttrycket sjunker när du går upp för trapporna i ett höghus. Men vilken nytta har jag att veta att lufttrycket minskar när jag går upp för trapporna? Här kommer kunskaper i matematik till hjälp. Som du ser av grafen kan vi försöka anpassa en rätt linje till våra tryckdata. Det vill säga att vi kan skapa en matematisk modell som uttrycker sambandet mellan lufttryck och höjden över marken. Om du någon gång varit ute och sprungit och varit intresserad av hur mycket backträning du klämt in under ditt löpas, kanske du inser nytta av en sådan matematisk modell. Idag är många personer hälsomedvetna och använder aktivitetsarband för att samla in data om sin dagliga aktivitet. Man får reda på hur många steg man tagit under dagen, hur långt man gått eller sprungit och hur många kalorier man förbränt. En viktig sensor för att mäta detta är accelerometern. Accelerometerns uppgift är till exempel att registrera stötar. Då man går eller springer uppstår små stötar som sensorn mäter. I grafen till höger ser vi data insamlat från en person som går i takt. Accelerometern registrerar toppar då personen sätter ner foten i marken. Desto snabbare man går eller springer desto tätare kommer topparna. Accelerometadata kan alltså användas för att tolka hur en person rör sig. Olika representationsformer är viktiga för att stödja elevers förståelse för matematiska begrepp och samband. Själva datainsamlingen kan vara väldigt konkret, exempelvis då man går upp för en trappa och mäter lufttrycket. Den konkreta formen kan överföras till en numerisk form då man representerar metdata, till exempel i form av en tabell. Numeriska data kan sedan visualiseras i en grafisk form som ett diagram. Dessa representationsformer samverkar då man tolkar resultaten eller skapar en matematisk modell som beskriver ett fenomen. Att lära sig att gå från datainsamling till numerisk representation stärker elevens IKT-färdigheter och digitala kompetens. Eftersom datainsamlingen görs via mobilen får eleven också insikter i hur modern teknologi fungerar, varför mobilen innehåller sensorer och hur dessa används. Att arbeta med verkligt meddata har många fördelar. Läroplanen lyfter tydligt fram fenomenbaserat lärande och ämnesöverskridande temaområden. Då man arbetar med aktiviteter som innefattar datainsamling via mobilen samt tolkning och modellering av fenomen så stödjer detta arbetssätt läroplanens ambition. Det unika i denna kurs är att vi sätter matematiken i fokus. Om du tycker detta låter intressant, och vill lära dig mera om hur man kan jobba med datainsamling i matematikundervisningen, så håll utkik efter lomatikka kursen Matematik som verktyg i naturvetenskap som startar hösten 2019. Vi önskar dig hjärtligt välkommen med på kursen.